Světlo, viditelné spektrum, neboli viditelná část elektromagnetického záření. Díky světlu můžeme svět vidět mnohem barevněji. Napadlo vás ale někdy, proč tomu tak je? A jak je možné, že na světle barevné předměty vypadají jinak než ve tně? Pojďme si na to posvítit. Abychom pochopili vnímání barev, Nejdříve je potřeba seznámit se s pojmem RGB, kde R znamená red, G znamená green a B blue. V překladu do češtiny tedy červená, zelená a modrá. Z těchto tří základních barev pak mohou vznikat další odstíny. Záleží ale na hodnotách míchaných barev. Hodnoty barev a jejich míchání si nejlépe ukážeme na této barevné paletě. Když budou hodnoty barev různě vysoké, může tak vznikat nekonečně mnoho barev. Vidíme, že i v tomto odstínu barvy jsou v určitých hodnotách zastoupeny všechny barvy RGB. Čím jsou jednotlivé hodnoty vyšší, tím světlejší je výsledná barva. A naopak, čím jsou nižší, tím je barva tmavší, až nakonec vzniká výsledná barva černá. Na našem exponátu jsou barevné stíny míchány v nejvyšších hodnotách a tak v místech, kde se překrývá modré a červené světlo, vzniká barva fialová. Z modré a zelené vzniká azurová a překrytím zelené a červené zase žlutá. S mícháním všech tří základních barev v plné hodnotě vzniká barva bílá. Barvy se dají míchat dvojím způsobem. Aditivně a subtraktivně. Aditivní míchání barev je takový způsob míchání, kdy se jednotlivé hodnoty barev sčítají. Při subtraktivním míchání barev se barvy naopak odečítají. Na principu aditivního sčítání barev RGB fungují například dataprojektory, obrazovky, skenery, ale i třeba naše oko. Kdybychom si obrazovku přiblížili, zjistíme, že zářící obraz na displeji je tvořen z malinkých barevných teček, takzvaných pixelů, které tvoří právě základní trojice barev. A jak je to s tím naším okem? Jak je možné, že nám tyto tři barvy stačí? V lidském oku se nacházejí čípky a tyčinky a právě čípky zachycují barvy. Jedny jsou citlivější na červenou, druhé na zelenou a třetí zase na modrou. Oko je pak schopné si ostatní barvy namíchat podobně, jako jsme míchali barvy na barevné paletě. Při snížení intenzity světla pak namísto čípků začínají fungovat tyčinky, kterých je sice oproti čípkům více, ale vnímají jen černobílý obraz. Proto ve barvy nerozoznáváme. Nicméně nesmíme zapomínat na to, že každé oko je jedinečné. A tak se může stát, že každý z nás vnímá barvy trochu odlišně. A to jsme nezabrousili do zvířecí říše. Tam je to u některých druhů se vnímáním okolního světa ještě trochu zapekletější. Ale na to se mrkneme. Zase někdy příště.